Salam, xoş gəltdi əziz Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Bu olan ən vacib xəbərləri diqqətinizə çatdırırıq. Məşhur aktyorumuz Rəsim Balayev televizya kanallarına şikayətçidir. Əxlaqsızlar küçə adamları əfrə çıxır deyərək sərt tənqid edib. Xalq artisti Rəsim Balayev televiziyalardan şikayətlənib, əfrə çıxan məşhurlara sərt tənqid edib. Əfrə Küçədən keçən adamı bu çıxa bilmirdi. Bu küçə adamları ekrandadır. Əxlaqsız adam mənə əxlaqdan dərs deyir. Rüşvətxor adam mənə rüşvətdən dərs deyir. Nə bilin, ağlınsız adam mənə ağıldan dərs deyir. Bəs hardadır bunlar? Nəcürə giyinirlər, çıxırlar səhnəyə, ekrana? Yaxşı, bunun öz yiyəsi yoxdur, əri yoxdur, qardaşı yoxdur, bacısı yoxdur, nə biləm, ailəsi yoxdur. Bəb bu, bu televiziyanın sədri yoxdur. Amerika Prezidenti Donald Trump'ın çılpaq heykəli rekord qiymətə satılıb. Julien Sövküşün Hərrac evində Amerika Prezidenti Donald Trump'ın çılpaq heykəli 28 28.000 dolara satılıb. Bu barədə Roastory məlumatı yayıb, anarxistlərin hazırladığı heykəli Travel Channel telekanalında yayımlanan Paranormal Hallar haqqında Ghost Adventures, yəni kəbus sərgüzəşləri verilişinin aparıcısı Zack Baggins əldə edib. O heykəli Las Vegasdaki kəbuslar müzeyində nümayişə çıxaracağını bildirib. Virtual gerçəklik avtomobili satışa çıxarıldı. Daha ətraflı növbəti sürətimizdə. Fotozaq olmayan bir gələcəkdə 3D texnologiyası ilə öz avtomobilimizi yaradacağımıza inanan Harkurt və Simil şirkətləri La Bandita adlı maşın hazırlayıb. Dünyanın ilk virtual gerçəliyi avtomobiliyi yaxın aylarda satışa çıxacaq. Öncədən sifarəş etmək istəyənlər markanın saytına müraciət edə bilərlər. Qeyd edək ki, La Bandita fotoları indidən sosial mediyada maraqla qarşılanır. Azərbaycanlı aktris isə Türkiyənin məşhur serialı Diriliş Ərtuğrula çəkildi. Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlı aktris Könül Nağıyeva TRT-nin Ərmə itiqli serialına çəkilib. O, Diriliş Ərtuğrulda mongol ofçusu Alangoy, yəni Almıla hatun obrazını canlandırıb. Könül serial üçün saçlarından belə imtina edib Nağıyeva, bunun üçün at çapmaq, qılıncı onatmağı da öyrənib. Serialın ötən gün yayımlanan bölümündə aktivisə baş qəhrəman Ərtuğrulun ordusuna daxil olur və öz əcratlarının intiqamını almalı istəyir. Səlim Müslümovun infaq keçirməsi xəbərinə X-nazirin köməkçisindən açıqlama Sosial əmək və əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov infaq keçirərək təciri şəkildə xəstəxanaya yerləşdirilməsi ilə bağlı xəbərlər təsdiqini tapmayıb. Məsələni dəqiqləşdirmək üçün Səlim Müslümovun mobil telefonuna edilib. Telefona cavab verən və özünü Səlim Müslümovun köməkçisi kimi təqdim edən şəxs xəbərin yalan olduğunu bildirib. O deyib ki, hazırda Səlim Müslümov istirahət edir və səhhətində heç bir problemi yoxdur. Səlim müəllim infap keçirilməsi və təcili xəstəxanaya yerləşdirilməsi ilə bağlı yayılan xəbərlər doğru deyil. Onun səhhətində hər hansı bir problem yoxdur. Hazırda isə evində istirahət edir. Xatırladaq ki, Səlim Müslümov 2018-ci ilin aprelində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazir azad edilib. Zaur Bəxşəliyevin verilişində məşrulaşan həkimin həbsindən sonra onu da həbs gözləyirmi? fəkirdən açıqlama. Zaur Bəxşəliyevin bizim nəsən verilişində iştirak edən həkimin saxtakarlığı ortaya çıxab. Belə ki, verilişdə iştirak edən həkim-ginekolog, natiq, məhrəm, saxta, qanunsuz, lazımsız və baxalı dərmanların xəstə insanlara satılmasından köməkli edib. O zaman belə bir sual ortaya çıxır ki, bu cür həkimləri ifres qarıb onu reklam edən şurdan is məsuliyyət daşıyırmı? Sualımıza vəkil Vamiq Şükürovdan cavab almağa çalışdıq. Vamiq bəy, reklam haqqında qaluna əsasən, heç bir dərman vasitələri kitləvi informasiya vasitələrində reklam olunabilməz. Yəni, heç bir jurnalizin ixtiyarı yoxdur ki, hər hansı dərmanın insanı qısa müddətə sağlasması ilə bağlı reklamını aparsan. Və yenə bu qaluna əsasən, heç bir tibbi işçisini, yəni həkimin hansısa qəstəxanada hər hansı bir dərmanın təbriqatının aparması, onun satışını təşkil etməsi də qadaqandıq. Əgər bu sadaladığım hallar aparcı tərəfindən icra olunarsa, o zaman aparcının mənsuliyyəti yarana bilər. Amma aparcının həkimin fırıldak olduğu təqdirdə mənsuliyyətə cəlb olunması ilə bağlı bir maddə nəzərdə tutulmuyor Bəlkə bu həkimin əməli ağır cinayətlərə daxildirsə, yalnız o haldır jurnalist mənsuliyyətə cəlb oluna bilər deyib. Yəni, bütün bunlardan belə nəticə çıxarmaq olar ki, insanların çarəsiz vəziyyətini istifadə edib öz mənfətini güdmək yalnız jurnalistin öz vic Bugünü olan xəbərləri mənim təqdimatımda izlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.